Hej, jag heter Mia och jag jobbar på Akademiskt skrivcentrum på Uppsala universitetsbibliotek. I den här filmen så tänkte jag prata lite om meningens fundament och hur du ska förhålla dig till det i ditt akademiska skrivande. Meningens fundament är den inledande frasen eller satsen i meningen, alltså orden före verbet i meningen. Det kan vara ett eller flera ord och det avgör riktningen i meningen. Vi kan titta på det här exemplet. Anna och Bella skriver en uppsats. Verbet här är ju skriver, för det är ju aktiviteten och framför verbet så finner man fundamentet. Och ett fundament i det akademiska texten kan vara flera ord och det är väldigt vanligt att det är det i akademiska texter. Vi kan titta på det här exemplet. Den valda metoden används enligt Andersson 2018 vid multimodal forskning. Mm. Då vill vi först hitta. Verbet i meningen, och framför verbet, så har vi placerat fundamentet. Och du kan ju bygga ut det här fundamentet med ganska mycket information. I det här fallet så hade vi ju bara den valda metoden Används. men du kan ju bygga ut den med den valda metoden för transkription används, den metod som vi valt för transkription av intervjuer används, och så vidare. Om vi tittar på det här exemplet. Att utvärdera materialet med fokus på process, rörelseskeende eller omvandling innebär att anta ett perspektiv som vänder sig inåt verksamheten. Hittar du verbet i den här meningen? Mm. Ja, jag kan ge ditt råd, en liten ledtråd. Det står mitt i meningen någonstans. Ja, precis. Innebär. Hittar du fundamentet? Ja, eftersom fundamentet är allt som står före verbet så är det ju alla ord som står före verbet. Och ett fundament, det kan bestå av flera ord. Men faran är att meningen då blir vänstertung, vilket innebär att den blir svårläst för läsaren. För att genom läsningen så måste man hålla hela fundamentet i minnet innan man kommer fram till verbet. Och genom verbet förstår jag ju vad som sker i meningen. Så det är... Helt okej okay att använda långa fundament, men ha dem genomtänkta och se till att läsaren faktiskt kan följa med i läsningen. Om du lyssnar efter verbet i den här meningen. På grund av svårigheten att få in enkätsvar, otydlighet i formuleringen av två viktiga frågor samt tidsåtgången vid ett nytt utskick av enkät valde vi kompletterande intervjuer vid uppsatsens datainsamling. Hittar du verbet? Ja, precis, valde. Hittar du fundamentet? Ja, det är det som står innan verbet. Och då beroende på hur du formulerar ditt fundament. Alltså hur du väljer att starta upp meningen påverkar förståelsen av den och det påverkar även förståelsen av det sammanhang som den här meningen står i. Så. Var noga med hur du skriver dina fundament. Gör inte dina meningar vänstertunga, utan fokusera på att läsaren förstår din text. Och på så sätt kan läsaren fokusera på innehållet. Och känner du att du inte riktigt har haft grepp på det här om fundament, ja men då är det ju bara att gå in i din text och åtgärda det tänker jag. Bra! Men det får jag tacka för mig. Och så får jag önska dig lycka till med ditt eh, akademiska skrivande. Hej då!